هي مني هي مني هي مني يا خيلة اللوم عقلي يا خيلة اللوم يا خيلة اللوم وبلوريات الغالي وفطار على الراس يا خيل تلوم عقله هي مني من عديت وعيب وتجيمي يا مني خذن من العجز وقصا جم ريحة عطو مشتاك شي من فاسه تدرين اغار من الهوى لو مر عليك وباسه لو عليك وباسه مرات احس اكتب شعيب بس ماكو مثل احساسه عروض مني تطلع بعد ميات لي في الحراسة لاعب لعب بجروحي صاعد نازل. علي سيمون نادر ترعد سلم الحلاوي يعنى طارق على فارس للعريس علي. الحضور شلع قلع واحلى العريس الغالي <تصفيق> لالبو علي هاي اللي عيون علي أبو علي اكيد واحلى خفاجه على الراس لواء ناظم اكيد الغالي ابو علي الجبورة على الراس يلا شيل الله <تصفيق> طيب اكيد عامر أكيد وينه لعيون احمد المرشدي واحلى عامر اكيد الغوالي لعيون الخفاجي اكيد, أكيد الخفاجي العلم على الراس اكيد العلم اكيد الغالي لعيون الخفاجي يلا شيل لعيون خفاجه حيل <تصفيق> وهاي العريس اكيد وبعد العريس الحضور عباس شرطي وبعد عباس شرطي لعيون الحضور اهل نادر اكيد علي سيمو الحضور وبعد الحضور البو علي على الراس العيون أكيد الشرطي عباس الشرطي أحمد حميد أبو زيدان شلع أبو زيدان علاوي صبار علاوي صبار عراس عيون ابو علي ابو فاطمه سواق التكسيات كلهم اكيد مردوده العريس حسون بن حمزه ابو جمره اكيد العيون عي العسكري, عاي العسكري، شلع قلع علي ثوره وبعد علي, علي ثوره, م. م. علي ثورة. ابو علي هاي شنو حجي؟ لا ابو علي حجي, حجي مو الحضور اكيد يعني الحضور حسوني حمزه هاي علي كحلي رضوان بث الجبور كل الحضور على الراس هاي لعيون الجبور هاي من امارة طيل الخفاجي على الرأس خفاجة. يلا شي هاي. هذا نظامهم، لا عيون الذبحاوي وبعد ذبحاوي. العريس الغالي. يلا شيء. هاي شحية العريس، قطار المحاوي، على الخال، ياسر. يلا شيء. دي بابا عمر ويستاهلون اللي والخطار اللي. على الرأس كلهم شلع قلع يلا شيل على الرأس. أيوة. وهاي من شيئا يلا شيئا يلا شيئا يلا يلا يلا يلا شيل هاي شيئا عيون <تصفيق> <تصفيق> وهاي حس العريس كل الحضور ابو اللوريات صاحب دعوتنا كيد الغالي تعال <تصفيق> <وبعادة> ابو اللوريات <تصفيق> علوش بيطه بيت خالد كل الحضور كل الحضور من حسونه حمزه العريس الغالي اكرم السلامي <تصفيق> وهاي من امارة الطيب الخفاجي انت الورد يا خفاجي يلا شيل. هاي. وهذا اسم الملك بس. ابو اللوريات يقول بدون موسيقى للاخير العريس ابو العريس الخال حمزه الحضور خوالي خفاجي الحضور حسون العريس من ابو اللوريات النجف ابو تشاي الفرقة الموسيقية يعني علي شومل الغايب ابو اللوريات والحضور علوش الانيق عسون من ابو اللوريات؟ انت الورد يا ابو وهاي علاوي السماوي وزلم السماوي جبار سماوي العريس الغالي مسلم سماوي حاكم السماوي ويدلل العريس وأحلى أهل السماوة الأعلام هاي اللي عيون أهل السماوة الزلم الزيادة أحمد حليم. رامية تعال أحمد حميد. علي الكحلي. علي الكحلي. أبو علوان. حيدر العلواني. حيدر العلواني. أبو الشاي. حيدر العلواني. مطلوب على الستيج حيدر العلواني. يلا الشهيد. لعيون حيدر العلواني. وهاي عيون من عيد خالد. حسوني حمزة. عبود المدينة. جاسم خالد. أمور وصباغ وبعد بيت خالد حسونة حمزة وبعد حسونة حمزة على يلا شيء لعيون العريس يلا <تصفيق> حيد وهذا اس اس طويل اقطع يقول للاخير وهاي خص نص اكيد حيدر العلواني وبعد البعلوان أحلى منذر وبعد منذر أبو ملوكة وبعد أبو ملوكة عباس صقر وبعد عباس صقر عباس عزبة وبعد عزبة يقول حيدا هاي خصنص عباس شرطي مطلوب على الاستيج وينه يلا شي جيبا والشيء عيد هاي يقول عسل هداو بدون موسيقى حيدر الملكي احمد حميد وبعد احمد حميد نص يقول عده شيخ يصعد على الاستيش احلى منذر الثوره وبعد الثوره نص باسم الاسود وبعد باسم الاسود عباس صقر أبو عدعباس صقر أبو علوان وشباب البو علوان على الراس المعزوفة يقول لعيون قفازه ولعيون العريس وأبو العريس هاي المعزوفة يلا سيب سيب أي شلون كلام الغالي الشاميه او بعد الشاميه احسن منك عداوي اهل السماء وعالراس يلا شيء هاي تعيون للتفاوض <تصفيق> وهاي من الطائي اشهاب الطائل كل الحضور للتمايمه للخفاشه كل الحضور وهاي لعيون الباشا الباشا أزهر الباشا كرار الباشا رضوان الباشا علي الكحلي يبقى حسوني حمزة عراش الراس الكحلي يلا الراس يلا شيل ونحسونا حمزة العريس جسر الثورة وشوار